السلام علیکم دوستو دوستو یہ نائنٹین ایٹ کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی ابدا فی کا توتی جو بیل ڈانسر کے طور پر اپنے شائقان کا دو دل مہلیہ لیے ہوئی تھی حکومتی احوانوں سے بزنس کلاس تک سب فیفی فی کے مداحوں میں تھے اور اس نے پانچ ہزار سے زیادہ شوز کیے اور وہ مصر کی سب سے دولت مند فنکارہ تھی بلکہ یوں کہیں کہ آرٹسٹ توائف تھی اور جس کے ایک ڈانس پر شائقین اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے اس کے مداحوں میں سب سے زیادہ عمرہ سے تعلق تھا لوگوں کا یا حکومتی طبقے سے جو اس کا ڈانس دیکھنے کو ترستے تھے اس وقت اس کی عمر چونتالیس سال تھی اور چونتالیس سال کی عمر میں وہ تمام تر کشش اس میں موجود تھی جو کا عمرہ کے لیے حکمران کے لیے لطف و سرور کا باعث بنتی ہے قہرہ کے ایک فائیو سٹار ہوٹل میں اپنے جلوہ دکھانے کے لیے جب فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کہا قہرہ کے ایک فائیو سٹار ہوٹل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا رخ کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگام ہوٹل میں وی آئی پی کی سیکیورٹی پر معمور پولیس آفیسر فوراً وہاں پہنچ گیا اس نے بڑے معدبانہ انداز میں فیفی سے کہا آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح آپ کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یہ آفیسر خوش مزاج خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا اور ہوٹل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرض شناس افیسر تھا فیفی کو پولیس افیسر کی مداخلت پسند نہ آئی اس نے نشے کی حالت میں ہی اعلیٰ ایوانوں کا نمبر گھما دیا اور پولیس افیسر کا کو ویرلیس آئی کہ پولیس افیسر کا تبادلہ کہیں دور کر دیا گیا ہے اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے ہوٹل انتظامیہ سے پولیس آفیسر کے متعلق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے فیفی نے ایک فون گھمایا اور سرکار نے پھر حرکت میں آئی اور سرکار نے حکومت نے پولیس افیسر کو واپس ہوٹل رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا پولیس افیسر نے پولیس سے متعلقہ وزیر جو تھے داخلہ کا جو وزیر تھا اس کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ان دنوں وجدی سال وزارت وزیر داخلہ ہوا کرتا تھا وزیر نے بڑی حیرت سے پولیس افیسر سے پوچھا کہ اس ہوٹل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس افیسر بڑی بڑی سفارشیں کراتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملا ہے الیکل آپ استعفیٰ پیش کر رہے ہیں تو پولیس افیسر نے پتہ ہے معلوم ہے آپ کو کیا جواب دیا اس نے کہا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر ہوئے ہو جائے اور ایک رکاصہ کے حکم پر وہ حکم واپس لے لکھے لے لیا جائے تو اس ملک میں کوئی غیرت مند انسان کا رہنا افیسر کا رہنا آر اور ایب ہے چند ماہ کے بعد اس افیسر نے مصر کو چھوڑ دیا یہ مصر کی کہانی نہیں ہے دوستوں یہ پاکستان کی بھی کہانی ہے 1970 سیونٹی میں کیا ہوا جانا جا جا خان کے دور یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں یہاں کچھ اسی طرح کے حالات رہے ہیں جب سندر خٹک حریم شاہ جیسی درجنوں طوائفیں اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے وزیر اعظم کے دفتر کا دروازہ کھولیں اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں فرح گوگی نامی بدنام زمانہ عورت طوائفہ سب سے بڑا صوبہ چلا رہی ہو اور اس کی ایک سہیلی جادوگرنی پنکی پیرنی اس پورے ملک اور اس کے انتظامی امور کو جرق مال بنائے رکھے اور اس طوائف گوگی کی بے گنائی کے لیے وزیر اعظم عمران خان میڈیا پہ آ کر صفائیاں پیش کرتا پرے تو ان اندوناک حالات پر ملک کا پہنچنا کوئی اچھبے کی بات نہیں جب حکومتی امور کسی طوائف کی پازیب کی زینت بنے جھرنکار پیدا کرنا شروع کر دے تو نہ حکومت قائم رہتی ہے نہ ریاستیں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں افسوس تو ان سول سروسز کے افسران پر بھی ہے مجھے جو بڑی محنت کے بڑی محنت کے بعد سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتے ہیں انہیں تعیناتی ملتی ہے لیکن اس ٹریننگ سینٹرز میں اس اکیڈمیز میں ان کو تربیت تو غیرت کی نہیں دی جاتی ممکن ہے نہ حمیت کی بھی دی جاتی ہے کیونکہ غیرت اور حمیت بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے کیا ان میں سے افیسر میں سے کوئی ایسا افیسر نہیں تھا جو ان بدماش سیاستدان یا کسی کنجری طوائف کے حکم کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھ کر حرف انکار کر دیتا افسوس صد افسوس ایسا نہ ہو سکا نہ ایسا ہوگا نہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس مقدر پر ہمیں راضی پر رضا رہنا چاہیے کیونکہ یہی وہ صورتحال حال ہے یہی وہ کریم ہے جو اس دودھ بلائج میں سے نکل کر سامنے آئی ہے وسلام